S-a aflat. Ce discut Viorica Dencil cu Liviu Dragnea, înainte de cex? Liderul PSD nu a renunțat la o idee mai veche. Premierul Viorica Dencil are o întrevedere cu presubliniere dintele Liviu Dragnea, înainte de cex, printre subiecte discutate fiind sublinierea posibilitatea organizării. În luna mai, a unui meeting de susținere a guvernului, sublinierea programului de guvernare. Surse politice au declarat, pentru Mediafax, ce presubliniere din Tele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis liderilor din teritoriu ce ar dori ca un milion de oameni să iasă în strad pentru a susține mesurile din programul de guvernare. Prim-ministrul Viorica Dencil va prezenta, în cadrul Comitetului Executiv Național al PSD de luni, primul bilanț al guvernului. Potrivit unui anunca liderului partidului, Liviu Dragnea,